Em Cristina Puig, sóc fisioterapeuta, tinc 43 anys i vaig estudiar tècnica en radiodiagnòstic i un màster en prevenció de riscos laborals. Concretament l'any passat, el 2021, em van diagnosticar de TdL. Les dificultats que m'han portat al TdL al llarg de la meva vida ha sigut, sobretot, a nivell d'entendre eh, tot el que és referent al llenguatge, tant escrit com parlat. Eh, a l'escola, sobretot, doncs, a l'hora d'aprendre apunts, eh, teníem molta molta dificultat en eh, retenir també tot el que estudiava, eh, les assignatures d'història, de, de tot el que era eh, més dens. No? Les dificultats que em porten al dia a dia eh, l'àmbit personal seria donc converses eh, entre amics, converses eh, familiars o reunions eh, inclús també doncs, eh, inclús mir la televisió eh, Em costa entendre quina notícia estan explicant eh, A vegades, doncs, tinc que demanar què, què vol dir i eh, tinc tendència a desconnectar eh, i en aquell moment eh, me n'adom que realment és perquè no ho estic entenent. El diagnòstic em va significar una alliberació. Eh, tota aquella frustració que jo havia passat durant molts anys per les dificultats d'estudi, de, de, del dia a dia, Uh, va ser com un uf, ja està, no? Ja li trobo sentit, li trobo sentit a moltíssimes coses que m'han anat passant i va ser com un tancament, no? Em va relaxar, em va relaxar en molts sentits, uh, tant a l'hora com d'estudiar, com m'estic fent actualment, a l'hora de treballar, uh, per exemple, la feina ho saben, això també m'ha donat peu jo a, a obrir-me més, que entenguin també el, el TDL. La logopèdia ha significat per mi un, un pur i a part, um, un ventall de possibilitats a l'hora de tractar el, el TDL. Uh, jo fins ara desconeixia què significava, sabia que hi havia alguna cosa darrere, perquè les dificultats hi eren, però, però haver-ho descobert amb, amb la logopèdia doncs, m'ha obert un quantitat d'ajudes doncs, que fins ara doncs desconeixia en aquest cas i m'ha ajudat molt m'està ajudant molt i m'ajudarà molt